السلام علیکم امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو سکھاتے ہیں کس طرح یوٹیوب ٹیوب پروڈیوس کے لیے تھم نیل بنایا جاتا ہے تو آئیے چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین کی طرف یہاں پہ جاتے ہیں ہم سب سے پہلے ہم جائیں گے گوگل پر گوگل پہ جانے کے بعد ہم یہاں پہ لکھیں گے کینوا کینوا پہ جائیں گے ہم کینوا پہ جانے کے بعد آپ نے سب سے پہلے के پہ جانے کے بعد اپنی है ڈی کریٹ کرنی ہے لاگ ان کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے لاگ ان میرا آلریڈی ہوا ہے تو ہم یہاں سے ڈائریکٹ چلتے ہیں کریئٹ ڈیزائن پر یہاں نیچے دیا ہوا ہے یوٹیوب تھم یہاں کلک کریں گے یہ ہمارے پاس آ اب یہاں پہ آپ کو یہاں سے بھی ملیں گے لیکن ہم یہاں سے کوئی پکچر نہیں اٹھا رہے ہیں ہم اپنا پکچر لگائیں گے ہم یہاں سے ڈرگن ڈراپ کرتے ہیں یہ ہمارا پکچر یہاں پہ ابھی ہم سب سے پہلے جاتے ہیں ٹیکس پر آپ کو ٹیکس है جانا ہے یہاں کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ पास यहां ہمارے پاس یہاں سے یہ والے فری ہیں یہاں کچھ پیڈ بھی ہیں پیڈ ہم نے بالکل استعمال نہیں کرنی ہے یہ والے پیڈ ہیں یہ ہم بالکل استعمال نہیں کریں گے ہم یہاں سے ہیڈنگ کو ایڈ کرتے ہیں اب اس کو لے کے جاتے ہیں اوپر اوپر لے کے جانے کے بعد اس کو ہم ختم کرتے تھے یہاں پہ لکھیں گے ہم ہاؤ ٹو میک یہاں سے چھوٹا بڑا ہم کر سکتے ہیں اسکول لگ کے جاتے ہیں اوپر یہاں پہ سیٹ کر دیتا ہوں یہاں سے کلر میں چینج کرتا ہوں یہاں سے آپ جون سا بھی کلر لگا سکتے ہو میں لگاؤں گا وائٹ یہ دوبارہ چلتے ہیں ادھر کلر پہ ہم یہاں سے وائٹ کو ایڈ کرتے ہیں یہ ہمارا پاس آ گیا اب اس کو ہم بولڈ کر دیتے ہیں یا یہاں سے کچھ اور دیکھتے ہیں جو ان بھی اچھا لگے اس کو یہاں یہ کر دیتے ہیں ہو گیا ہمارے پاس جناب اب یہاں سے ہم سائز بڑی کم زیادہ کم کر سکتے ہیں یہاں سے دیکھو ابھی ہم چلتے ہیں یہاں سے کچھ اور ریٹ کرتے ہیں یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے ہم یہ اس کو ایڈ کر دیتے ہیں نیچے والے کو کرتے ہیں ہم ختم ڈیلیٹ اب اس کو کرو ختم یہاں پہ لکھتے ہیں ہم تھم نیل اس کو یہاں سے سیٹنگ کر دیتے ہیں اس کی اب یہاں سے سائز ہم چھوٹی کر دیتے ہیں اس کی تھوڑی سی کم کرتے ہیں اس کو یہاں پہ سیٹ کریں گے ہم یہ جناب ہو گیا ہمارے پاس سیٹ اب اس کا کلر ہم چینج کرتے ہیں یہاں سے ریڈ رکھتا ہوں اب پھر ایڈ کریں گے ہیڈنگ یہاں اور کچھ دیکھتے ہیں اگر ہے تو ہمارے پاس جو پسند آئے اب یہاں سے یہ والے ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اپنے حساب سے لیکن ہم اوپر ہیڈنگ ہی ایڈ کریں گے اوپر لگ جاتے ہیں ہم اس کو یہاں سے ہم ایڈ کرتے ہیں ایڈ ہیڈنگ کو اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں یہاں پہ لکھتے ہیں ہم فار یو ٹیوب ویڈیوز اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں یہاں پہ تھوڑا اس کی سائز کو چوٹی کر دیتا ہوں اوپر سے سائز کو چھوٹی کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس ہو گیا جناب اس کو یہاں پہ سیٹ کر دیتا ہوں تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں اب اس کو بھی تھوڑا سا ادھر کر دیتا ہوں اب اس کا کلر چینج کرتے ہیں نہیں یہ کلر یہ وائٹ رکھتا ہوں اس کو لے جاؤں گا آپ کہاں پہ اس کو بھی یہاں سے کر یہاں سے یہ کر دیتا ہوں یہاں پہ اس کو سیٹ کر دیتے ہیں پہلے یہ جناب ہو گیا ہمارے پاس سیٹ اس کے بعد ہم یہاں پہ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں ایلیمنٹ پہ جائیں گے ہم یوٹیوب کا لوگو ہم یوٹیوب لکھیں گے تو یوٹیوب کے لوگو سائیں گے یہاں مختلف قسم کے لیکن پیڈ والے ہم نے نہیں استعمال کرنا ہے فری والے ہم نے استعمال کرنا ہے ہم یہاں پہ چیک کرتے ہیں جو ان اچھا لگتا ہے نہیں پہلے والے کو ایڈ کر دیتا ہوں سب سے اس کو ایڈ کرتا ہوں یہاں سے اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں تھوڑا سا اب اس کو یہاں پہ سیٹ کرتے ہیں تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں یہ ہمارا بن گیا تھا قریب تھمنے یہاں پہ آپ کلر سے ایڈ जो سکتے ہو جو آپ کی مرضی ہے وہ کر سکتے ہو کوئی مشکل کام نہیں ہے کچھ بھی کر سکتے ہو اور یہ ہمارا ہو گیا تیار اب اس کو سیو کس طرح کرنا ہے سیو کرنے کے لیے ہم جائیں گے سب سے پہلے ادھر شیئر کا بٹن ہے اوپر شیئر کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ کلک کریں گے نیچے ڈاؤن لوڈ لکھا ہوا ہے یہاں پہ کلک کریں گے پھر یہاں پہ ڈاؤن لوڈ پہ کلک کریں گے یہ ہمارا ہو گیا جی یہ شیئر ہو رہا دیکھیں ہو گیا جناب اب یہاں چیک کرتے ہیں یہ رہا ہمارے پاس ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ